Szeretettel üdvözöllek benneteket, én Lukács Zoltán Gábor vagyok a Sorslevelektől. Bemutatom nektek kedves vendégünket, akinek épp most olvastuk fel a második pálma levelét. Ő Halász aki akinek a nevével már találkozhattatok sok helyen. Emberi jogokkal, családon belüli jogokkal, nőkkel, gyermekekkel, családon belüli erőszakkal foglalkozik. Azt, hogy már sokkal jobb és stabilabb a háttér azoknak, akik nehézségekkel küzdenek, azt nagyon nagyban az ő munkásságának köszönhetjük, hiszen ő által jött létre az a törvény, és van folyamatban nagyon sok minden, ami biztonságot és stabil hátteret adhat majd a nehézséggel élőknek. Milyen élmény volt, mit éreztél, mit adott neked ez a mai felolvasás? Köszönöm szépen! a lehetőséget is, meg azt a nagyon sok munkát, ami abban benne van, hogy hozzám eljuthatott egy ilyen pálmalevél. Az első az 2010-ben került felolvasásra, ahhoz képest majdnem napra pontosan 7 év telt el, és ugye most hetedike van, 7 év, és, és akkor nekem a pálmalevél felolvasta azt, hogy sok ezer ember életébe kell fényt vinned, akkor számomra ez még a lehetetlen kategória volt. Fogalmam sem volt arról, hogy mi az a fény, amit nekem minden kell a sok ezer emberhez. Azt hittem először, hogy biztos összekeverik valaki máséval a párma mert akkor én az ikrekkel éppen időben töltöttem, és még a postást is szökő találtam. nem úgy sok ezer embert. És, és aztán kettő éven belül 150 ezer ember volt az a sok ezer ember, akinek az életét valahogy hozzám sodorta az élet, legalábbis egy-egy sor aláírásban, ugyanis a népi kezdeményezés arról szólt, ha 50 ezer ember aláír, akkor mi kiteszünk egy parlamenti vonatját, és a, inter, a interpelációját mi tesszük meg helyette, mert senki nem volt, aki ezt bevállalja, ezért kívülről és alulról jövő népi kezdeményezés kép, a demokrácia egyik eszközével a népi kezdeményezéssel úgy, úgy próbáltunk segíteni a saját sorsunkon, hogy magad uramhoz szolgád nincs. És így lett az, hogy körülbelül 150 ember írt alá, és így három hónapon belül kötelessége a parlamentnek napirendi rendi tűzni, és érdemben tárgyalni a mi mondatkánkat, hogy kérjük, hogy a családon belül érőszakön el a büntetőjogi törvényi tényelása. A a magyar büntetőjogban is. És örömmel közölhetem, hogy 2013. július 1-től, BTK 212 néven, 12 A néven ez meg is valósult, és azóta kapcsolati erőszak, ami még bővítette a, a védendő objektív objektumok körét, és így Magyarországon, ahogy az ENSZ főtitkára kérte, 2000 a harmadikai 3 dátummal hazánkhoz intézet levelében, hogy 6 hónap haladékkal önálló törvényi tényállás szükségeltetik a családon belüli erőszak áldozatainak védelme érdekében. Ha ez nem így történik, akkor az állambűrészes. 2006-hoz képest, a 2013 az azt jelenti, hogy nem a hat hónap, hanem a 6 év is eltelt, és én ebbe a folyamatban a katalizátor Léptem be, mikor megláttam ezt a papírt, ami egyébként titkos volt, akkor úgy éreztem, hogy ha nem teszek semmit, hagyásos gázolást nál, túlmegyek orvosként a, a sérültek mellett, és nem tudtam szó nélkül hagyni, hogy erre ne, ne legyen valami folyamat. Úgyhogy ehhez elkezdett nekem kezdenem jogot tanulni, népi kezdeményezést adni, és a 150 ezer ember aláírását összegyűjteni ezt mind úgy, hogy nulla forintból, mert a népi kezdeményezés szigorú kitétele az, hogy nem társulhat hozzá egyetlen fillér sem. Ezért nem álltak sorba a jelentkezők, hogy ezt megcsinálják. Azt hiszem, utoljára egy szétségi művelt, hogy egy évi jövedelmét letette, és a Tudományos Akadémia létrejött, én meg egy évi jövedelmemet nem vettem fel, és a, ez a törvény létrejött. Sőt, nem csak ez, hanem három az egyben lett. A parlament megnyitása erre a témára egy civil napként, illetve az Istambulji Egyezmény aláírása is nagyon erősen ennek a befolyása alatt jött létre. És nagyon szeretném, hogyha további munkám során most már a ratifikációt is megejtenénk, ami azt jelenti, hogy önálló kormány létrehozni a témára, és nemzetközi monitoringot kapnánk és a mostani felolvasott pálmalevél az hülyen igazolta azt, hogy jó úton vagyok, amit csinálok, azt kell csinálnom, nők és gyermekek jogai érdekében kell kiállnom, mint ahogy eddig is, ezután is, és mivel már van benne gyakorlatom egész 15 évi kutatási anyag, másrészt 150 ezer ember életé és sorsa, és hogy ebben a publikációk is benne vannak, és a gondolatunk az, hogy Válóperipar iparcímű könyvet most már kiadjuk, ami megy egy fejezetet érnek a szakemberek, akik ezzel érintettek, és a jelzőrendszeri tagok, hogy valójában mindenki gondolata benne legyen ebbe, és a saját, saját szemszögéből láthassa meg a problémát, tehát interdisziplináris kapcsolatban érzünk ezt a problémakört mindenkinek a javára, mert hogy közösen hoztuk létre, akkor közösen oldjuk meg, nem külső segítséggel, hanem mindenki saját tudatosságának a fejlődése által. Mondat, hogy amikor az első levelet megkaptad, akkor még úgy érezted, hogy távol áll tőled mindez, ami végül kialakult ebből. Hogyan adott erőt, motivációt a levelet? Nagyon érdekes volt, mert két éven belül ez már be is és olyan mondatok, Csengtek vissza a valós életben, amit nekem az indiai pálma levél felolvasó szó szerint felolvasott, hogy sok ezer ember életébe kell fényt vinned. Akkor én ezen viccelődtem, hogy lehet, hogy szerelő leszek, vagy gyertyavártogató, mert hogy milyen fényt tudnék én sok ezer ember életébe vinni. Majd amikor a sajtótájékoztató elhangzott, hogy ez törvény lesz, és az a mondat is hozzá párosult, hogy sok ezer ember életébe fog fényt vinni ez a törvény, akkor valóban megvilágosodott bennem, hogy ezt a mondatot én már hallottam, és kerestem, hogy mi az a fény. Hát itt van. És ez kettő éven belül történt, és a Pál Maléa felolvasta nekem azt is, hogy ez, nem soká, ez nagyon szép, nagyon jó, nagyon sok hírnévvel, publicitással fog járni, de arra is készüljek fel, hogy nem sokára az édesanyámnak már csak az áldása lesz vele. És akkor, ha abban az évben meghalt az édesanyám a kezemben és ez nekem nagyon sok erőt adott ahhoz, hogy könnyebben viseljem ezt a kettősséget és, és a mai napig érzem, hogy az állása velem van és azt is, hogy ennek így kellett lennie és azt is, hogy a fény azt nekem tovább kell vinni a többi ember életébe és így úgy érzem, hogy utamon vagyok, mert ha ezt Indiából vadidegen emberek több ezer év után így nekem megerősítik és felolvassák azt, ami pár éven belül megvalósul, akkor, akkor azt jelenti, hogy ez életfeladat, és ha így visszapörgetem magam a saját életemben, akkor nagyon egyszerűen, ha megkérdezem magam, hogy és ha újra jönnek, mit csinálnék, ugyanezt vagy mást, akkor nagyon erősen, az van az, az, az érzés van bennem, még mindig ugyanezt csinálnám. Újra és ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy megerősítettem saját magam, hogy valóban ez élet feladat, és amikor Indiából is megerősíti, akkor, akkor el kell, hogy higgyem, hogy van, aki utat épít, van, aki kenyeret süt, én meg törvényt alkotok. És ez is ugyanolyan munka, feladat és érték és érdem, mint egy szobafestés vagy egy bármi. És én tisztelem a szobafestőt, és akkor az elvárható, hogy azt a méltóságot én is ugyanúgy megkapjam, mert azt gondolom, hogy ez sem egy hétköznapi dolog. És hát itt felolvasásra került még sok minden, hogy miért azon a napon, miért úgy születtem, miért a fényhozóként kell ezt vinnem, de azt gondolom, hogy minden ember jött feladatért, okkal, céllal, nekem ez. És én, én annyira büszkén és pontosan el tudom ezt fogadni, Egyre inkább, mivel sok megerősítést kaptam rá, azt gondolom, hogy ezt mindenki próbálja ki, élje ezt az érzést, és vigye maga, magával innen azt a fényt, ami, ami önmagá, önmagunkban van, és adja tovább, mert valamiért itt vagyunk, és valószínűleg mindenkinek megvan az a fény, ami tovább kell vinnie, nekem ez, másnak. Viszont az a nyugalom és jó érzés, hogy ezt megerősítik, és pontosan tudják az édesanyám, az édesabám nevét, az én nevemet, a születésem, tátumát, és ők mindent, az, az azért ritka jó érzés. Nem egy mindennapi. Köszönöm, Köszönöm a beszámolót a visszajelzést. A felkeltette az érdeklődéset, Kattints a sorslevelek.hu-ra, ott tudsz bejelentkezni felolvasással, te leveledet is szívesen megkeressük és felolvassuk.